Прем'єра відбулася 22 серпня. За словами режисерка Анастасії Макаренко, «Характерник» – це прадавня легенда про чарівний меч, захований у скелях острова Хуртиця. Музичний супровід вистави рук рок-пісні гурту ЗП. Образи міфічних персонажів рук притчі втілили на сцені дев'ять акторів театру. Головний герой – «Характерник» Вернигора у виконанні актора Юрія Макаренка. У мене таке життя, якби відбуваються події ну, в моєму особистому житті, що вони дуже схожі на характерне сто такі от козацькі справи, які будуть і певною мірою показані в цій виставі. Ну там з таким певним фльором легендарності. Кожна пісня – це як маленька вистава. Тобто там вона має початок, вона має кульмінацію, вона має розв'язку і кожна пісня – це окрема історія. Відповідно, коли ми співаємо пісню, ми проживаємо цю історію, ми її проігруємо. Я граю босорку. Це така чорна відьма, але вона може бути звабливою такою, що люди не бачать цього. Вона вся така гарна, пластична. Усі ж дівчата вміють зваблювати. Тут не треба готуватися, тут просто включаєш своє нутро і Працюєш, це поєднані легенди про меч Арея та характерника Вернигору, який спить десь і прокинеться, коли Україні буде загрожувати най найбільша небезпека. Ми поєднали ці дві легенди в таку собі притчу, де становлення характерника Вернигори, коли він простий козак і як йому дістається меч. Театр Лабораторія ВІ у цьому році їм буде 30 років. Є е, сверсниками незалежності, скажімо так, от і е, тому виникла така ідея, що треба саме до Дня Незалежності випустити якусь нову виставу, яка буде подарована нашим глядачам, патріотична про нашу Україну, про захист, про, про те, що ми нація.